أول الفرحة وأغلى بشار اليوم عيد ديم أحلى المواليد يا بهجة ونور يا هلا يا بسمة القلب والفرح الأكيد إرحبي يا ديم يا صانع فينا السرور إرحبي يا ديم يا صانع فينا السرور أول الفرحة وأغلى بشار اليوم عيد، ديم أحلى المواليد يا بهجة ونور، يا هلا يا بسمة القلب والفرح الأكيد، إرحبي يا ديم يا صانعة فينا الزهور، ديم طلت نحمد الله وخيرته تزيد، من عطانا نجم الهدية قمر تشرق بنور، ديم يا معنى الحلى ديم بالحسن الفريد يا شروق تبسني يماها قلبك سعيد، جبتي أجمل بنت فالكون واحلى من البدور، يا الاصيل الشامخة شروق شيخة بكل غيد، نور بنتك دين القمر بهي الظهور، بالفخر عبدالي يا شيخ الهمجد انت ألف مبروك بقدوم بنتك تهنا شعور، افرح افرح يا الاصيل وكريم وشهمجي، التهاني اليومات أمواج البحور، طرحة اشقلت يدي منتي والسعد الشديد، مجدهم والعز عالي لهم عز القصي، والعمامة للفعول العظيمة والرصي، الرجال الشامخة قومي فيهم فخور، والخوال اهل الفخار حي ذا الصيت المجيد، ثابت العز النشامى ولا يرضوني. والهنا والخرف عليك على مر العصوب. سعيد يا جل السعادة لك وعيش الرغب. والهنا والخرف عليك على مر العصوب. فترة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن.